Свої скульптури Михайло Завіський виготовляє вдома на кухні, показує інструменти, якими вирізає фігури, каже, їм півстоліття, деякі з них зробив сам. Зараз чоловік вирізає орла, якого перейшли знайомим до Америки. Спочатку завтавку зробити. Я от мав вирізаний такий десь на сантиметрів 44, то є під 40. І я мусив ті 4 сантиметри зрізати, бо Воно би зліта стояло і посікуло тут». Майстер розповідає, займається різбленням по дереву 10 годин на день. Щоб виготовити один виріб, каже, потрібно щонайменше три дні. «Як у роботи якесь є моральне задоволення, бо не завжди виходить. Є такі роботи, що ну, потім за них встигло». Ну, Для різблення майстер використовує липу та осику. Каже, ці дерева м'які, тому з них легко вирізати скульптури. Серед виробів Михайла є біблійні персонажі та звірі. Також багато скульптур присвячені Лемківщині. Каже, саме звідти його з родиною депортували в 1945 році. «Там в Польщі там такі станції Вороблик. Ну, там збирали теж до двох тижнів, бо там дещо спочатку дозволяли чи корову взяти, чи коняше. І спеціально вагони були для худови там, хоча наше гірше, бо там, де худоба, то було накриті вагони. А ми, так як вугля возили, без криші не було вагон. Різьби по дереву Михайла навчив батько. Каже, вперше спробував вирізати щось з дерева у 15 років. «Тато, фактично, він різьбив плоску, різбу, а я захоп... побачив одного розуму, там такий німий був, як зробив орла і під низом лисичка. Я пацаном я побачив, бо вона була виконана на вищому рівні. І цей, я тоді вже захопився. Майже 50 років майстер пропрацював у столярному цеху на Бережанщині, де виготовляв сувеніри з дерева. Каже, за своє життя обробив понад 60 тонн деревини. Та я пропустив через свої руки кілька пульманів дерева. Пульман вагон 40-60 тонн, тонн. Леся Продоус, Оксана Галіяш. новини на суспільному Тернопільщина.